الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مساء الوفاء مساء الشعر اشكر رئيس اتحاد الادب الدولي الشاعر عبد القشبري على دعوتها الكريمه ونهنئ المكرمين السيد المدير قيمي وزارة الثقافه الاستاذ الشاعر دريس علوش والاستاذه فمكتوم وحي الحضور الكريم كل او كلا باسمه وصفته في الشهر الماضي ذهبنا في رحله الى مدينه مراكش مع وفد ادبي وفني وقمنا بزياره ضريح الملك المعتمد بن عباد الذي يوجد في اغمد هذا الملك الشاعر احب اعتماده ميكيا وتزوجها واشتق اسمه واشتق اسمه من اسمها من اعتماد إلى المعتمد هم ملوك طوائف منهم من كان يغير اسمه وقد اخترت قصيدة كتبها عنها وهي من بحر المتقارب لأختنمها فرصة وأركب قاربا وأغامر في بحر المتقارب حاملا نفس الروي وهو اللام ولولا قاربي هذا لما استطعت أن أغوص في بحور الشح اللهم اجعل مركبي وزورقي قوياً لأعود إلى بر الأمان وأرسل مطمئناً اشدو لكم بما حمله إلي إلى, إلى عباب اليم وأن ينال ولو بموجة صغيرة من بحر إعجابكم وأنا بها أكون قد حملت تلك الذكرى الرفيعه لنا والمؤثرة بالنسبة للملك الشاعر حملتها إلى هذه المدينة الشاطئية الجميلة التي تلهم من سكنها قريحة الإبداع والكتابة القصيدة أقول فيها ومن قال إني سأقضى بأفول بدرٍ منير فيحلو البديل وإن حال دهر وغابت شموس فأنت لحالي ضياء أثيل فكيف البعاد وأنت الوصال وإني بلا همس وجد ذليل وما كنت أرقب ليلي لأشكو ولكن ليلي لحلمي طويل أجوب مراياه حينا فألهم وبين ذراعيه يغوى السبيل وأتيه هناك كأن الهوى يراود قلبي وهذا دليل وأُصغي لصوت طيور تشدو لعشق كليل رفاه الرحيل وأضفتُ قطعة أخرى أو نص آخر أعاتب غفوي سأحيا على شوق لقياك دوما وإن طال نومي أسميك حلما وينهل سرب السراب دمعا زعاق المداق فيكفيه ظلما تروم الليالي لطرز حروفي وتفنى الشموع فأسداد حلما وامحو ظلالا تصاحب سيري عتت التَّمِيلُ لتقضم والما لتكسر لتكسر قيود تود حبيسا حبيسا لساني تداعبه سلما سالبس برده زهدي ساحكي واعاتب غفوي لازدان علما انا ان كسيت حريرا سنينا حجمت لصوفي مقصًا وجلمًا شكراً على المسلمة